أنت شا أنت أصلا مش حاسس بيا أكره أنت أنت مش بتحس بيا ومش عارف أنا ممكن أبقى تلاجة أنا ممكن أبقى تلاجة عادي أكبرو. بس ما بقاش شبه حد أكره أنا مش... أنت مش شبه حد خد اهدي بس واستريح أنت فعلا مش حاسس بيا عشان أنا تعبان معلش أنا أنا أنا تعبان في إيه يا ابني تعبان وسقعانة دماغي دماغي وادعاني في إيه يا ابني أكره بلاش ولا ابني